Danes bomo pripravili nostalgično sladico. Jaz si upam reči, da je to sladica mojega otroštva in to je rižev narastek. Dobra, stara klasika, ki nikoli ne razočara. No, mi jo bomo pa malce nadgradili, da si jo privoščimo še na nekoliko bolj slasten način. V riževo osnovo bomo dodali kardamom vaniljo in aromo ruma. Poleg tega še za kanček svežine dodamo kislo smetano. Vse skupaj pa postrežemo z breskvino karamelno omako. To se tako dobro skupaj poda, da preprosto morate poskusiti. Kar poglejte tole kako kaplata fina karamela dol. Pašč ne morete zadržati. O um. Riž dobro speremo pod tekočo hladno vodo. V lonec vlijemo mleko. Dodamo še sladkor. Jaz osebno imam zelo rad mlečni riš, da je res ultra ultra mlečni. In to bomo dosegli tako, da bomo v mleku dodali še tri žlice mleka v prahu. Če vas to zaradi kakšnega koli razloga moti, ali ja vam pa ni všeč, Preprosto lahko spustite, pa nadaljujete z receptom naprej. Dodamo mleko v prahu, kardamom, sol in premešamo. Čisto na koncu dodamo še riž. Riž in mleko sedaj se grejamo toliko, da za vrvota potem zmanjšamo temperaturo nekje na sredino in kuhamo približno 25 minut. Po vse skozi vmes mešamo, da se nam riž ne prismudi ali pa pridne. Med kuhanjem pogosto kad premešamo. Na koncu vmešamo še maslo. Čisto na koncu, ko je riš skuhan, maslo imamo vmešano, dodamo pa še aromi. Arome ponovadi dodamo na koncu, zato, ker mi fino, da se zraven kuhajo in kuhajo in kuhajo. Jaz imam tukaj rum in pa masleno vanilijo takrat pa tudi te prav rum, če želite. že litr. Ciziv, cizgadajte naprej. V skledu mešalnika dodamo dve celi jajci in tri rumenjake. Pri riževem narastku ponovadi rumenjake in beljake stepamo ločeno in potem omešamo k rižu. To ni nujno potrebno, mi bomo naredili kar mešanico celih jajc in malce obogatenih še z dodatnimi rumenjaki. In vse tole lahko stepamo, tako da se posvetli in potem enostavno omešamo k rižu. Stepamo dve minuti, toliko da se pričnejo peniti in posvetlijo. Jajca ulijemo čez ohlajen riž, za svežino dodamo kislo smetano in premešamo. Pekač dobro namastimo in van vlijemo maso za rižev narastek. Pečemo ga pri 180 stopinjah Celzija, 40 do 50 minut. Medtem tem, ko se riže v narastek peče, trajala bo 40 do 50 minut, bomo mi pripravili preskvino karamelno omako. To je tako njami, in ful lepo zrave baše. Zdaj, če to gledate po leti imate na voljo sveže brezke, vsekakor uporabite sveže, mi bomo pa segli kar po kompotu. Štiri polovice brezkev narežemo na večje kose in jih prestavimo v mešalnik. Prilijemo smetano in vse dobro premešamo. Na to pa še predsedimo skozi cedilo, da dobimo gladko kremo. V stresemo sladkor in ga prelijemo z malce vode. Karamelo kuhamo do svetlo rjave barve. Proti koncu kuhanja jo premešamo. Na to prilijemo polovico smetane z bleskvami in previdno premešamo. Dodamo še preostanek kreme, maslo in sol. Premešamo, pralijemo v steklen vrč in ohladimo. Pečen rižev narastek nekoliko ohladimo, na ga postrežemo skupaj s preostankom brezkev in brezkvino karamelno omako. Tole je božansko. Dobar tek, vam želim.